السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وسهلا بيكم في فيديو جديد في الفلبين براحتك. سبع طرق للنصب داخل الفلبين من عرب من فرقة من ناس كتير موجودين هنا وطريقة الحماية من عملية النصب طبعا ناس كتير كانت بتشتكي من في واحد حتى كمان كانت ناس بتكلمني على الفيسبوك إن فلان الفلاني أو فلان الفلاني او انت واثق في الاخ دوت او انت واثق في الاخ ده انا عن نفسي انا اسف جدا انا ما واثقش في اي حد في حكايه الماده دي بالذات عشان ما في مشاكل فيها لكن موضوع ان في ناس بتيجي تقول لك انا هعمل لك المعامله دي وهعمل لك كذا وانا عندي محلات وانا عندي شركات وعندي كذا وعندي كذا هنسرد كل الكلام ده وازاي طرق النصب دي بيتعاملوا بيها للناس خارج الفلبين وداخل الفلبين رقم واحد الناس اللي بتقول لك واحد يجي يخش تذاكر الفلبين يا جماعه من السعوديه للفلبين بكام واحد يقول له دي عامله كذا ريال عامله كذا ريال كتير قوي طب ما حدش يا جماعه يعرف مكتب يقطع لي التذاكر. يعني يذاخر يطلع له واحد يقول له انا اقطع لك التذكره انا عندي مكتب طيران وكذا وكذا وكذا وبعد كده يقول له انا دي الصور بتاعتي بس عشان أنا في والكلام ده كله. طب انت هتقطع لي التذكرة. هقطعها لكم. ممكن يقطع له تذكرة وهمية كمان. يقول له اطعها لك التذكرة. طب لي الفلوس تمام يوم بعتلي الفلوس على وستر يونيون على اي حوالة. وبعد كده يقول له السلام عليكم انت في طريق او انا او في ناس يجي تخش جروبات او تخش اي شيء من الجروبات اللي موجودة على النت. وبعد كده اللي موجودة واتساب تليجرام فيسبوك بعد كده يوم يقول لك ايه اه يصور يكون هو مثلا راح فندق قبل كده وكان مصور نفسه على ريسبشن في في اماكن معينه وخالف بالك النصاب دايما بيكون بيصور صور هي هتفيده بعد كده مش صور هوني بتاعتنا لا بيكون بصور صور مع مثلا مع مدير الفندق بيصور وهو يعني ممكن يكون اخذ صور دي هو يعني واقف كده بيتكلم وبتاع مش عارف ايه لك شوف انا ده الفندق ده بتاعي ده مش عارف كذا ده بتاعي ده انا كنت شغال انا انا ده انا صاحب الفندق والكلام ده وبعد كده يجي يقول لك انت عايز حجز الفندق هو الاول يوم عارض يعمل ايه ينزل فيديوهات للفندق اه يا جماعه الفندق بتاعي كذا كذا كذا كذا كذا والحجز والاستعلام الاتصال بي على الخاص فحضرتك انت ريقك يجري لما تسمع ارقام الحجز ده مثلا للعملة عامله 1500 بيسو او 1000 بيسو وهي يعني الفنادق دي اقل حاجه بتكون بسبعة الاف بيسو لليله فانت ريقك بيجري وتقوم تجري عليه والنبي والنبي والنبي انا عايز احجز عندك لا لا لا اصل عندي كامل العدد ومش عارف ايه وبتاع طبعا عشان خاطرك وانت حبيبي واحنا حبايب مع بعض وعروبه ومعروبه وبعد كده يفاجئ ان الشخص ده بعد لما ياخد حجز مثلا سبع ليالي يقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته و الكلمه الثانيه اه في ناس بتيجي تحجز ده كل ده احنا لسه بنتكلم بس في حجوزات الفنادق حجوزات الطيران في ناس تيجي تقول له انا عايز اعمل مثلا اه اعمل اه درس او اخد دوره دروس اه كذا كذا يقول له حاضر احنا عندنا دوره كذا وعندنا معلمين كذا وبرضو بيكون بصور نفسهم في الناس دي بتكون محترفه جدا يا جماعه وفاهمه يعني ايه ان هي تعرف تتعامل في مصر فيجي يقول له انا عندي كذا وعندي معهد وعندي مش عارف ايه وعندي مدرسين من امريكا ومدرسين من تايلاند ومدرسين مش كذا وكذا وكذا وبعد كده بعد لما ياخد الفلوس بيقول له السلام عليكم طبعا المبالغ اللي بتدفع مش مبالغ صغيرة لان في ناس كتير جدا بس مع الارقام اربعين الف وخمسين الف وسبعين الف والكلام ده ده رقم واحد رقم اتنين ودي بتحصل كتير قوي مع اخواتنا السعوديين بسبب الازمه الحاليه وغالبيه بتحصل في الخليج لكن اكتر شيء بتكون في السعوديه والكويت واحد يقول لك انا حجيب لك عامله منزليه طبعا الاخ السعودي بيكون آه ما مش قادر ينتظر آه عنده في اي ظروف داخل عليه رمضان الكلام ده كله فمش قادر ينتظر ان المكتب يجيب له العماله تاخد لها مثلا اربع شهور خمس شهور مش قادر ينتظر، فبيتصل بواحد او بيلاقي واحد على النت بيتكلم وانا وهجيب لك وهعمل لك واسوي لك ويتفق معه على ايه ان هو يجيب له عامله، طيب يا ابن الحلال انا عايز عامله، يقول له حاضر اجيب لك العين دي قبل العين دي يا طيب اجيب لك انا انت شوف انت ايش، بعد كده يقول له ايه طب بس البنت دي بعيده، البنت دي ساكنه في الاقاليم، انت ممكن تديني بس اقطع لها تذكره الطيران عشان تيجي لحد مانيلا، طبعا انت بتقول له تذكره الطيران بكام يوم دور لك على اعلى تذكره طيران البن ايرلاين يدورتك على سيو باسيفيك ويوم باعت لك التذكره. طبعا انت مش هتقدر تدفع من عندك تمام؟ ف بيعمل ايه؟ بيقول لك ابعت لي الفلوس وانا لها. ده رقم اتنين ده من انواع النصب. طيب انت بقى مش عارف ان انا كنت اقول الحمايه في الاخر ولا في الحمايه في الاول. المهم لو كان هنتكلم على الحمايه ازاي تحمي نفسك؟ في الفرد الاول شخص الاول اللي هو بيقول لك انا هقطع لك تذكره الطيران قول له اديني اللينك بتاع الدفع بتاع حضرتك لينك ببال او لينك بنك عشان ابعث لك من عليه غير كده ما تدفعش لينك ببال لينك باتريون لينك آه آه سبوانة لينك لينك ماستر كارد او لينك حساب بنكي عشان هو كده مش هيعرف يصرفه لان النصاب عادة ما بيخش الحسابات الرسميه ده رقم اتنين لو قال لك عندي فندق وعندي مش عارف ايه قول له اديني الموقع بتاع الفندق بتاعك في ناس اول ما يقولونهم لهم اديني الموقع بتاع الفندق يقول لك والله الموقع انا لسه شاري فندق جديد وما تروش موقع وبتاع قلت له له خلاص اديني اللينك بتاع البيبال اللي انت هتربط عليه او لينك الماستر كارد او لينك اللينك اللي هتحجعه من عليه ما تبعتلوش من عن طريق وستر يونيون او سبوانا او بلاوان او اي شركه من تحويلات ادفع له من عن طريق لينك لان هو انا متاكد بنسبه 99.9 من من انهم بيعرفوش او ما بيتعاملوش على الروابط دي واحد قال لك عندي معهد وعندي كذا وعندي كذا اديني الموقع واديني الرابط اصلي مش معقول هيكون عندك موقع او عندك شركه طيران او عندك فندق او عندك الكلام ده كله وما عندكش موقع تربط عليه الحساب او تربط عليه خطوره الدفع لان كده كده اصلا الشركات دي بيكون عليها ضريبه فالدفع على الاونلاين بيكون افيد له بكثير من هو يأخدها كاش بيكون افيد له 1000 مره من ان هو يأخدها كاش فالضريبه بتكون اقل شويه في حكايه لان طبعا دي ليها حسابات ثانيه فده رقم واحد للناس اللي بيقول انا عندي شركه عندي معهد عندي كذا عندي كذا انت تاخذ منه الرابط بتاع الموقع عنده رابط بتاع الموقع اهلا وسهلا ما عندوش يبقى شكرا ما تدخلش نفسك معاه. اثنين الشخص اللي هو بيقول لك انا هجيب لك عامله منزليه قول له اديني الرابط بتاع التذكره، اديني اللينك بتاع التذكره، واديني اسم البنت وانا هحجزها لها، وابعت لك التذكره. ليه طيب وبتاع ومش عارف ايه؟ قول له لا والله اصلا انا اتلجعت قبل كده، حتى لو ما اتلجعتش، قول له انا خبطت قبل كده خبطه حلوه، فانت حضرتك ابعت لي ال ال التذكره وانا اصلا انا جايبها من على سيستم لا يبقى خلاص، اديني البنت تمام اديني اسمها كامل وانا احجز لها التذكره، طبعا لو اتحجزت التذكره باسم البنت هو مش هيقدر يتصرف لا حق ولا في اي حاجه خلاص انتهت القصه، دي رقم اتنين ازاي حاجه بتتنصب؟ ازاي بيعملوا خطه النصب؟ وازاي تحمي نفسك من النصب ده؟ دا. تالت حاجه في اساليب النصب دي بتحصل للناس اللي موجودين داخل الفلبين او خارج الفلبين، اللي هو ايه؟ اللي هو يلاقي واحده بتشيك معاه او بتكلمه على الواتساب او بتكلمه على الفايبر طبعا ده بيكون واحد اصلا اه يعني مترقبه من ساعة الوصول يعني هو عارف ان فلان الفلاني جاي وعارف بيكون هعمل عليك خطة كبيرة يعني وتلاقي واحدة بتكلمك من عن طريق الواتساب تكلمك من عن طريق الفايبر تكلمك من عن طريق الفيسبوك بتعمل لك اد اي حاجة وهوب تلاقي بقى صوت الحنين ومش عارف ايه وعايز اقابلك وعايز اشوفك وانا اصلا لم من زمان وممكن حتى لو مش متابعك من زمان احنا عايزين نقضي ليله حلوه بتاع الكلام ده كله فتقول لك طب عبال لما تيجي حضرتك عايزين نسخن عبال لما نتقابل بكره عايزين نسخن تيجي انت تسخن ودماغك تسخن تقوم يعني قالع ويبقى الموضوع مش ظريف وتلاقي ان الاخ قاعد مع واحده هي اللي بتكلمك وبيسجلوا لك كاميرا او بيكون برنامج فيك وطبعا الديب فيك حاليا بيعمل العجب يعني الديب فيك حاليا والافارقه بيشتغلوا في الموضوع ده يعني فل قوي فبيكون مسجلين لك فيديو وبيكون عنده بقى بياناتك فيسبوكك واتسابك دنيتك ويكون اخد كل الداتا بتاعتك ويهددك يقول لك انا حنشر الفيديو بتاعك يا تدفع يا وطبعا طالما فتحت الباب معاه خلاص انتهت القصه فتحت الباب معاه و ابتديت تفعله مش هتقدر توقف في حل من الحلين يعني حل انا عملته كان زمان او أول ما حصلت القصة دي واحد زميل معايا كان معايا في السكن وحصل معاه الموضوع دوت وقال للحال يا بحبة انت مش ايه فزي ما قلتلك كده يعني اه انت انا اه ماسك الاخ ده تمام قلت له طب لما يجي يكلمك اديهوني فلما ادهوني قلت له بص يا ابن الحلال وكان عربي كمان يعني الشخص اللي كان عامل المقلب ده فيه كان عربي وما كانش موجود في الكويت الخارج الكويت، فعم راح قال له أنا أنت تدفع 2000 دينار ومش عارف إيه، وانت أنت لو فتحت البوابة دي يا ابن الحلال مش هتسدها، فالمفروض إن أنت تسدها من الأول، فالشخص كلمته أيوه كذا كذا كذا هو لو ما دفعش أنا عن حنشر عنده في الفيسبوك وبتاع، فأنا بكلمه على أساس إن هو صاحبي، قلت له انشر، قال لي نعم، قلت انشر، ده أنا راجل بحب أعشق الكلام ده، انشر انشر حبيب قلبي، انشر يعني معرفش إذا كان الفيسبوك هيقدر يوافق عليها لأن أنا مش عارف أنشرها كلمة صراحة، تمام؟ فأنشر يعني لو تعرف ناس كتير أنت أنت أنت بتهرج، آه حبيب قلبي أنا عايز ستات كتير وعايز حريم كتير وبتاع، فصاحبنا اتصدم، الشخص اللي كان بيكلمني العربي ده اتصدم، هو كان من من من شمال أفريقيا مش من مصر يعني، فاتصدم بعد كده ما كلموش تاني، الطريقة التانية إن أنت تتعفف وتبعد عن الكلام ده خالص ويعني تتقي الله في نفسك وبلاها يعني بلاها بلاها طالما فيها حاجة فيها مشاكل وحاجة تخالف دينك وعقيدتك وشرعك وشرع ربنا وتغضي بالله فبلاش منها يعني بلاش كامل يعني. فاضي ده رابع حاجة في النصب المشاركة في المشاريع يجي واحد زي بتاع الفنادق ده كده يكون مصور نفسه في مطعم أنا عندي ثلاث مطاعم أنا عندي مطعم كذا وكذا, وكذا وكذا يكون هو مصور نفسه أساسا في الكاشير بيكلم واحد بتاع الكلام ده ويكون مصور نفسه وانا عندي مطعم وبتاعه وهو بيتصيد الناس اللي هي بتخش يا جماعه انا معايا 20000 آه دولار عايز حد يشاركني آه بيتصيدوا الناس دي بالطريقه دي كده ليه يا ابني انت عايز تشارك حد يا ابني ما تشاركش حد في الفلبين يا حبيبي يا حبيبي لان الناس كلها هنا وحشه وبتاع مش عارف ايه طب لا لا لا يا عم لا انا بس عايز اشارك حد بدور على حد يا ابن الحلال انا بص انا مع نفسي وبتاع يفضل يمجد في نفسه وانا مع نفسي وماليش علاقه بحد طب لحد لما يقنعك ان هو صاحب الش... يعني عنده محلات وعنده وعنده وعنده وعنده, وعنده, وعنده طب اخش اشارك مع لا والله ما تفضل تتحايل عليه بقى عايز اشارك مع لا والله ما اقدرش معلش انا معايا شركه طب اخش طب اخش حتى بجناح حتى لا ما معلش والله طب اخش ببيرك مع لحد لما انت لسانك ينشف على انت تخش مشاركة معاه وبعد لما تشاركه وحضرتك يقول لك سلام عليك هشتري لك بقى مش عارف كذا <تصفيق> هعمل لك مفرقة دواجن هعمل لك مش عارف مفرقة ارانب هعمل لك مش عارف كذا وكل الكلام ده لا صحة له من اي شيء طيب انت تضمن ازاي او تحمي نفسك ازاي لو انت عايز تشارك في مشروع حضرتك تيجي الفيلم لو حضرتك عايز تيجي هنا عايز تعمل مشروع لازم تشوف المشروع بتاعك هتكون قاعد مع مين وتعمل عقد وعقد موثق ويكون موثق خارجيه وعدل وكل شيء وتشوف الشركه بتوعك ورأس المال بتاعك هيتحط قد ايه وليك انت نصيب فيها قد ايه وان كانت الشركه شغاله بنظام الاسهم انت ليك كام سهم وكده عشان تعرف انت راسك من رجليك هي مش تضربها وخلاص يعني هي مش مش اعتباطا تقوم ضربها وخلاص انا دخلت مشاركه مع واحد انت ما تعرفش ظروف البلد ما تعرفش اي شيء تعال وشوف وعد لكن ترمي فلوسك كده على اساس ان واحد هو اللي حيدورها لك الكلام ده ما, ما يصحش حتى ما يصحش في بلدك اساسا يعني انت لو كنت موجود في اي دولة ما مش هتسلم فلوسك لناس انت ما تعرفهمش او شخص انت ما تعرفوش وكده وخلاص ما ينفعش خامس حاجة ودي انا شفتها كذا مرة اكتر من مره ان قريبك واحد ناس يتصلوا بيك دايم بيكلموا معاك انجليزي قريبك فلان مات وانت ورثت فيه آه كان سايب ثروه 50 مليون آه حضرتك فلان الفلان بيكون برضو جامعين بياناتك وكل حاجه و10414 وبرنامج الترو كولر من اكتر البرامج اللي انا بكره ان انا احطها على التليفون نهائي ولا اتعامل معاها على التليفون نهائي برنامج الترو كولر خلي بالك ان البرنامج ده ناس كتير نصابين بتتعامل من عليه ف بيكون جايبين بياناتك، جايبين فيسبوكك، جايبين كل حاجة، اسمك، سنك، عنوانك، عندك كام عيل، كل حاجة 100 فولو 100 14 ااا آه ويتصل بيك ألو فلان الفلاني يكون عارف رقم تليفونك، فلان الفلاني، أه بالإنجليزي ااا آه ممكن حضرتك تبعت لنا الإيميل، طبعًا هو بقى بيبتدي يحور عليك أكتر من أسبوع، تبعت لنا الإيميل بتاعك، ليه؟ أصل إحنا آه بنك كذا كذا كذا، وحضرتك آه ليك قريب كذا كذا كذا كذا، لا أنا ما أعرفوش ولو حتى لما تعرفوش هتعرفوا في الساعه دي لما يقول لك انا هو ربحان هو مات وسايب لك 50 مليون او 70 مليون بيسو انت هتقول انا اعرفه اه ده هو قريبي وحبيبي وكنا اصحاب مع بعض وكنا كلاس ميت وكنا بنذاكر مع بعض وبنضرب بعض هتفتكر حت ذكريات هي ما كانتش حقيقيه اساسا ولا موجوده فبيقوم دايي لك تمام من الناحيه دي ابعت لي ايميل حضرتك تبعت له الايميل هو يبعت لك ايميل حضرتك دوس على التفعيل طبعا غالبيه بيكون التفعيل ده وساعات بيكون فيه لينكات وروابط اللي هي الباك دور عشان يقدر يتحكم ويشوف الجهاز عندك ارقام سريه الكلام ده كله ما لقاش حاجه ما لقاش ماستر كارد ما لقاش اي شيء بيبتدي ان هو يتعامل معاك على ان هو ايه بقى خلاص هو ما لقاش على المتصفح بتاعك حاجه يقوم يتعامل معاك على ان هو ينصب عليك ينصب عليك ازاي بقى يقول لك بقى احنا هبعتنا لك ايميل تدوس على الاكتيفيشن تدوس على الاكتيفيشن مش عارف ايه ايه ايه طب حضرتك احنا مطلوب مبلغ بما يعادل 2000 آه بيسو آه يعني بما يعادل 10 دولار عشان نفتح لحضرتك حساب بنكي هنا وبتاع والكلام ده كله طبعا حضرتك انت هي 10 دولار يعني مش مش مبلغ يعني مش او اه يعني, يعني 25 دولار او 50 دولار تمام ايه يعني 50 دولار مش مبلغ يعني حط ال 50 دولار فتقوم حاطط ال 50 دولار تمام حضرتك اصل لازم الحكومه توافق اصل لازم مش عارف كذا وتلاقي بقى يستحلب منك لحد لما انا شفت ناس تم استحلاب منها فوق ال 200,000 270,000 الف ناس تم استحلاب مبلغ فوق ال 270,000 بيسو يعني ربع مليون يعني بما يعادل 5000 دولار على اساس انه هو هيقبض 5 اه مليون وطبعا يعني صرف الكلمه امه في العش ولا طارت وقالوا له بالسلامه طبعا كذا حاله من الحالات دي وناس كنت اقول لهم ده نصب ده نصب ده نصب ما يقتنعش بكلامي الا بعد مده طويله يقول لي فعلا نصب عليا وحصل كذا كذا طب ما كمل اول يا ابن الحلال تسمع الكلام يعني كمل اول تسمع الكلام وت وتخليك مع الناس اللي قاعدة بقالها مش هقول لك سنين الناس اللي خبرة في البلد هنا اللي عارفة حاجات كتيرة جدا وأنت ما تعرفهاش يعني كده فده إن أنت تحمي نفسك حضرتك لا تعمل له بلوك على طول فلان الفلاني أنت كسبت كذا تمام لو ليك قريب فعلا بالاسم ده أنت تحرى من واحد تاني يعني واحد تاني يتحرى لك إذا كان الشخص ده توفى فعلا ولا لأ إذا ما ما كانش موجود أصلا في الفلبين أو الكلام ده تمام يبقى خلاص يعني فكك من الموضوع ما فيش حاجة ما فيش بنك بيتصل بحضرتك يقول لك أنت كذا كذا البنوك بتفضل الحسابات موجودة ولا بيدوروا على أي حد إلا لما يجي لهم اختار من المحكمة إن هم فلان فلان توفى وإحنا عايزين نسلم الورثة وما حدش بيجري على موضوع الورثة ده إلا لما يكون وريث فعلا وعارف الفلوس بتاعته فين موجودة ويعني من أين تؤكل الكتف فبيدور عليها بنفسه لكن غير كده البنك بيفضل الحسابات موجوده وشغاله وما ولا حد بيفكر في دي الحل للموضوع ده سادس حاجه ودي اكتر شيء بيتم منه النصب تخليص المعاملات اخلص المعاملات انا هعمل لك واحد يكون مثلا عايز يتجوز واحده في لبنانيه فعايزين السنمار عايزين دين اس او عايزين انولمنت عايزين توثيق شهاده عايز يعمل شهاده ميلاد لابنه عايز يعمل شهاده ميلاد لبنته عايز يوثق عقد الزواج عايز يوثق عقد الطلاق عايز يوثق اي حاجه ومش قادر يروح الفلبين وخصوصا في الوقت اللي حصل بعد البانديميك الاغلاق والحجر الصحي فانتشر الموضوع دوت انا خلصتك المعامله دي اولا حضرتك عشان توصل للمعلومه ان الNSO او السلمار او النولمنت أو, أو, أو, او اي ورقه تختص بزواج او طلاق لا تصدر من الحكومه الى الشخص نفسه يعني مش هتطلع الورقه الا لحضرتك او لزوجتك بس يا اما حضرتك لو كنت عايز تطلع إس او باسم من زوجة حضرتك زوجة حضرتك هي اللي تروح لكن غير كده مفيش غير كده ما حتى قرايبها ذات نفسهم ما يقدروش يروح حتى اقاربها ذات نفسها ابوها امها من الدرجه الاولى ما يقدروش يخلصوا الورق بتاعها نهائيا لازم هي اللي تروح تخلص الورق اي حد يقولك انا ليا واسطه انا ليا محسوبيه انا ليا حبايب انا ليا الكلام ده كله اعرف ان هو نصاب اي حد قالك الكلام ده اعرف ان هو نصاب الا اذا كان محامي وبعت لك السجل بتاعه وبعت لك الاوراق بتاعته اللي تثبت انه محامي وعندك الورق بتاعه والدنيا بتاعته كلها تمام ده في الحاله دي وما بيطلبش منك فلوس في الاول يقول لك انا هخلص لك الاينالمنت ابعت لي فلوس هو بعد لما بيخلص الدنيا يقول انت حسابك كذا تمام وما بيسلمكش الورق وممكن يوقف لك الورق كمان يعني ما بيسلمكش الورق ولا بيسلمك اي حاجه ده المحامي هو الوحيد اولى حضرتك عشان تروح لازم تعمل له وكاله وممكن يعمل عليك خيانه امانه هنا عشان حضرتك ما سلمتوش الفلوس يعني هو بيكون ضامن حقه ثالث ومثلت وسابع ومسبع اه لو حضرتك انت ما دفعتش فالمحامي بياخد حقه ثالث ومثلت حضرتك انت بتبعت له وكاله هو بيقوم بالنيابه عنك بيخلص لك الورق بتاعك دنيتك كل حاجه 100 فول و14 وبعد كده حضرتك انت ما دفعتش الفلوس ممكن يرفع عليك قضيه خيانه امانه يعمل لك ياخد منك اللي هو عايزه وممكن ياخد الحاجات دي اضعاف بضعاف تمام فاي حد يقول لك سينمار انونمن ان اس او بي اس اي هعمل لك باك ايبك هعمل لك بتنجان كل الكلام ده كذب كل الكلام ده غير حقيقي كل الكلام ده قال لك انا بتعامل مش عارف كذا وليه يا حبايبي وليه يا حبايبي في الايميجريشن وليه يا حبايبي مش عارف ايه كذب كذب يا اما هيعمل ورق من تحت الترابيزه وبيكون الورق دوت بيكون مضروب في ناس بتروح تعمل ورق مزور ويبعته لك على ان هو ورق حقيقي ان هو ورق خلاص اه تمام ويبعته لك دي اتش ال وما يكلفوش اكتر من 300 بيسو يعني الورقه تكون ثمانيه عشرين الف وهو ما يكلفتوش اكتر من 300 بيسو لانها مزوره تيجي تروح بيها على السفاره تلاقيها مزوره فخلي في بالك حدش بيقوم بالكلام ده الا محامين فلبينيين ومفيش محامي عربي في الفلبين عشان محدش يضحك عليك, عليك يقول انا محامي عربي وموجود واخد رخصه ومش عارف ايه اقول كذاب مفيش محامين عرب في الفلبين تمام تحمي نفسك ازاي زي ما قلت لك محامي وشكرا ورحمه الله وبركاته والسلام عليك اكتر بنكلم فيه اي حد يقول لك انا بتعامل الكلام ده كله كذب سابع حاجه واخر حاجه هي ناس كتير بتتكلم يقول لك انا عايز اتجوز انا عايز اتجوز في الفلبين الناس يقول لك انا هخلص لك و لك بنت الحلال وبتاع بس اديني واعمل لي و لك وانت و... آه, آه, آه طبعا بيكونوا شغالين خطبه والموضوع دوت اصلا هنا ممنوع في الفلبين يعني مفيش مكاتب للتزويج او الكلام ده كله فالموضوع ده نصب في نصب واي حد يقول لك انا هجوزك عايز تتجوز حضرتك انت ما تتجوزش بالمراسله عايز تتجوز تعالى اتجوز تعالى خش البلد اقعد مع الناس اقعد مع اهل العروسه وشوفها واقعد معاهم ممكن يكونوا كلهم يعني سكه شمال ممكن يجوزك واحده كانت متجوزه 17 مره قبل كده مفيش فانت تيجي بنفسك تشوف الحاجه اللي انت هتقدم عليها من حيث زواج والزواج ده يعني مش حاجه سهله يعني ده مستقبل حياه يعني اخر حاجه ده مش النصب ازاي تحمي نفسك عامه ودي فكره ليه انا وانا بتعامل فيها حضرتك لو اي حد طلب منك اي معامله اي شيء اي ورق هتبعت عليه فلوس في طريقه صغيره جدا الطريقه هي حضرتك انت بتعمل حساب بيبال وبتربطه على الماستر كارد بتاعك البيبال بيتربط على الماستر كارد على اي ماستر كارد اوكي على اي حساب بنكي اوكي وتخلي الشخص يعمل حساب بيبال اذا الشخص مش عايز يعمل حساب بيبال يبقى فك الموضوع اذا حاب يعمل حساب بيبال فحضرتك انت بتبعت له الدفعه اللي هو يعني مثلا طالب منك 60000 طالب منك 100000 بتتدهاله على ثلاث دفعات او دفعتين حسب ما انت يترأى لي لكن انت بتعملهم ستك لمدة واحد وعشرين يوم واحد قالك انا صاحب مطعم قالك انا صاحب مش عارف اه متجنة عندي ورشة نجارة عندي كذا كذا كذا قل له ادفع من عندك تمام وانا هبعتهم لك على البيبال هيعملوا واحد وعشرين يوم والله انا ما مبعتلكش في خلال يعني بعد الواحد وعشرين يوم انت ممكن يعني مت ما تدينيش الورق بتاعي واذا عمل تمام وخلصوا انت حضرتك هتبعت لي يعني المفروض الورق هيخلص مش هياخد اكتر من 21 يوم يعني فالبيبال بيعمل حاجه جميله جدا ان هو بيعمل ستاك للفلوس لمده 21 يوم للطرفين بيعمل ستاك للفلوس لمده 21 يوم للطرفين يعني حضرتك دفعت بتكون فلوس معلقه في البيبال لمده 21 يوم لقي حضرتك تقدر تستلمها ولا هو يقدر يستلمها، هو يقدر يعمل لها رفض ويرجعها لك تاني وحضرتك ممكن لو هو ما عملش حاجة في خلال 21 يوم تاخد فلوسك وترجعها تاني، فده أضمن شيء ده أنا بتعامل بيه على طول إن أنا لما حد بيجي أبعت له فلوس ببعت له بالطريقة دي، لو حاجة أنا مش شخص مش ضامنه بيكون ببال وببعت له الفلوس بتكون استقت لمدة 21 يوم، خلص المعاملة أو خلص الشغل أو خلص الحاجة في خلال 21 يوم اتفضل فلوسك وحاجتي معلقه معاك لحد لما تبعت لي، طبعا انا بشوف الحاجه بنفسي، بشوف الورق وبتاكد منها، بشوف الحاجه بتاعتي، تمام تمام، مدفوله 14، خلاص كده تمام تمام، هو بياخد الفلوس بيبعت لي الحاجه بتاعتي اللي انا عايزها وخلاص، ما بعتليش الحاجه في خلال واحد قبل 21 يوم، اليوم ال 21 حضرتك بتقوم عامل رافع الفلوس وسحبها تاني. وخلاص وبتريح دماغك اكتر من كان فيش. أركو ارجو ارجو انها اكون افدتكم النهاردة واربطكم استمتعتم. وياريت تعملون سبسكرايب لايك شير تدعمونا في القناة وتزورونا على كل الروابط الموجودة في صندوق الوصف. وتدعمونا على باتريون وعلى بيبال وعلى الانتساب في القناة لو حبي. شكل لكم جدا. ونستودعكم الله الذي لا تضيعه دائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>